وقوله سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض فهموا ان المراد من ذلك ان يجتهد كل واحد منهم ان يكون هو السابق لغيره الى هذه الكرامه والمسارعه الى بلوغ هذه الدرجه العاليه فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانين عباد الله التسابق والمنافسة والمسارعة ذمها الله تبارك وتعالى في الدنيا وجعل الله تبارك وتعالى التنافس والتسارع والتسابقة محمود في امور الاخره فجعل الله تبارك وتعالى العجله من الشيطان اذا كانت عجله مفرقة تؤدي الى الهلكه وتؤدي الى الضياع وجعل الله تبارك وتعالى التنافس في امور الاخره والمسارعه في امور الخيرات من اعظم الامور المقربه الى الله تبارك وتعالى لأن العبد في هذه الحياة الدنيا إن لم يكن مجاهدا لنفسه مسارعا في الخيرات مسابقا إلى أعمال البر والتقوى فإنه ولا بد مهما كانت عزيمته ومهما كانت قوته لا بد وأن يصاب بجملة من الأدواء التي تكون سببا معيقا له في الاستمرار في طريق الجنة وفي الطريق الموصل إلى الجنة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم صور لنا نعيم الآخرة وما فيها من الخيرات وما فيها من البركات وما فيها من الأمور العظام بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تصويره وتشبيهه أن هذا النعيم لا يمكن بحال أن يقارن بشيء من متاع الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فموضع صوت في الجنة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الصوت ومن يحمله هذه أدنى منزله من منازل أهل الجنة في الجنة إذا بعض الناس قد لا يدرك هذا الأمر فيقول هذا الصوت يكون خيرا من الدنيا وما فيها فإنه إذا تأمل هذا الأمر فإنه قد تحصل عنده الاضطرابات إن لم يكن الإيمان عنده راسخا ثابتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمور من الغيبيات وقد عرفتم معنى اسم الجنة أن هذا الاسم من الاستتار فهذه الجنة مستورة عن أعين العباد في هذه الدنيا ولذلك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أسامة بن زيد قال ولذة يوم لأصحابه ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وويحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونظرة في دار عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله ولذلك ينبغي علينا أن نكون على نحو قول ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولذلك قال من قال من علمائنا رحمهم الله: إذا رأيت في الدنيا أخا من عم, عم عمرا أو زيد ينافسك على الدنيا فاتركها له واجعل المنافسة أمامك في أمور الآخرة، إذا رأيت عمرا أو زيد يمنعك من إقامة الصلاة في بيوت الله. ويوسوس اليك بالمعاصي ويزين اليك الشهوات فاتركه ودنياه واقبل على مولاك لان العبد ان لم يقبل على رب العالمين في مثل هذه الازمنه فمتى يقبل على الله تبارك وتعالى وان لم يكن العبد مهيئا لدخول هذه الجنان فمتى يكون مهيئا لدخول هذه الجنان الله رب العالمين بين لنا في كتابه الكريم أن هذه الجنة والية في جنة عالية وهذه الجنة لا يمكن بحال أن يكون العبد مفرطا في العمل الصالح مضيعا للتقوى ومضيعا للخشية لخشية الله تبارك وتعالى ومفرطا في نفسه وظالما لنفسه ونقول له يا عبد الله انك من اهل جنات عدن وانك من اهل الفردوس الاعلى في الجنه، وهذا الامر قد ياتي بعضا قد يصيب بعض الناس فيتصور انه من اهل الجنه خالدا مخلدا، مهما كانت اوزاره وسيئاته، مهما كان تفريطه من ترك الصلاة المفروضة، من ترك الجماعات والجمعات، من عقوق الوالدين والاباء والامهات من قطيعه الارحام من سرقه الاموال من الغش في التجاره من الكذب من الخيانه من غير ذلك من الامور الموبقات فيتصور مثلها مثل هؤلاء ان الجنه مفتحه ابوابها لهم وبامكانهم ان يدخلوها متى شاءوا فكأنهم يعترضون على رب العالمين الذي خلق هذه الجنة وخلق لها أهلا وبين في كتابه الكريم صفة أهل الجنة وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا صفة أهل الجنة وبيان رب العالمين وبيان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن نقف معه كثيراً وكثيراً لأننا مخاطبون بهذه التوجيهات وبهذه الترغيبات وبهذه الأمور في حياتنا الدنيا حتى نكون من أهل الاستعداد وحتى نكون من أهل التسابق في الخير وقد تكلمنا فيما مضى عن جملة من أسماء جنات النعيم وفيما يلي تكملة لبقية اسماء الجنة وقد عرفتم ان هذه الاسماء هي في حقيقة الامر هي صفات للجنة فكل اسم فيما فيما مضى هو صفة للجنة فقد عرفتم ان من اسماء الجنة الدار الاخرة ودار الحيوان يعني الدار الباقية التي لا موت فيها والتي فيها حياة ابدية. وعرفتم أن من أسماء الجنة دار السلام وعرفتم أن الله رب العالمين يقول في كتابه الكريم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبين ربنا في كتابه الكريم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ثم إن من أسماء الجنة العظيمة ما بينه ربنا في كتابه الكريم ألا وهو اسم جنة المأوى، قال تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى". وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا كنت يا عبد الله، فإذا كانت حالتك في هذه الدنيا ممن يخاف رب العالمين ويتقي الله تبارك وتعالى فيما يأتي ويذر، وينهى نفسه بهواها، ينهاها عن كل ما يؤدي بها إلى الضياع، وإلى الشتات، ويؤدي بها إلى دخول نار جهنم إذا كنت، إذا كانت حالتك في هذه الدنيا على هذا النحو فأبشر بالجنة، وقد بشرك الله تبارك وتعالى إذا ختم لك بمثل هذا بالجنة، وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: "أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون". وأنتم تسمعون هذه الآية في فجر الجمعة في سورة السيدة تسمعون الترغيبات الربانية في الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى فيها لأهلها قال تبارك وتعالى كذلك في كتابه الكريم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى جملة من الأمور التي أخبرنا عنها من ذلك أنه رأى شجرة عظيمة هي سدرة المنتهى وبين أن عندها جنة المأوى وهذه الجنة كما عرفتم جنة عالية وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وطولها إذن لا يمكن بحال أن يوصف فتخيلوا أن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فما بالكم بطولها عندئذ عندها جنة المأوى والمأوى هو المكان الذي يستقر فيه العباد عند الله تبارك وتعالى في الاخرة، فأنتم إذا ما قلتم في حياتكم الدنيا نريد مأوى نأوي إليه ونأوي فيه، فإنكم تطلبون مسكنا وتطلبون منزلا تسكنون فيه، وهذا المنزل وهذا المسكن في جنات عدن هو المأوى الحقيقي الذي ينبغي أن نتسابق فيه. فإننا إذا كانت فإذا كانت حالتنا في هذه الدنيا تنافسا على مساكن الدنيا الفانية وعلى منازل الدنيا الفانية فإن هذه المنازل وهذه الم... وهذه المساكن لابد وأن تزول لأن العباد إذا كانوا ممن يرون في خاصة أنفسهم أن النعيم مهما كان تصورهم في الدنيا فان هذا النعيم لا بد وان يزول اما ان يزولوا هم ابتداء واما ان تزول الدنيا في الختام ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى ان متاع الدنيا قليل ومهما كان هذا القليل في نظر الخلائق كثير فان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المسابقين في الخيرات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن أسماء الجنة دار المتقين وهذه كذلك كما عرفتم فيما مضى صفه لاهل الجنه وان هذه الجنه اعدها الله تبارك وتعالى لمن اتقاه لمن خشيه تبارك وتعالى بالغيب لمن كانت سرائره وعلانيته سواء بسواء في السر يتقي الله تبارك وتعالى في المحارم لا ينتهك محارم الله وكذلك في العلانيه لا ينتهك حدود الله تبارك وتعالى فهذه هي التقوى في حقيقه الامر التي جعل الله تبارك وتعالى لاهلها جنات النعيم ومهما يكن فنحن امام اختبار هو من اعظم الاختبارات في هذه الدنيا لان المحصله في الاخره إما جنة ندخلها ابتداء وإما نار ندخلها ابتداء حتى إذا ما جازانا الله تبارك وتعالى على سيئات أعمالنا أو عفا الله تبارك وتعالى عنا فتكون المحصلة والمؤدى في النهاية إلى جنات النعيم ومن منا يمكنه أن يدخل هذه النار ولا يستشعر حرها ولا يستشعر ما فيها من عذاب أليم وما فيها من عذاب غليظ كل واحد منا في هذه الدنيا إذا اشتدت حر الشمس فإنه, يتأ فإنه يتألم غاية التألم ويستشعر بالضيق وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الشمس هذه الحر هي ما هي الا جزء يسير من نفس جهنم الذي تتنفسه فما بالكم اذا بهذه النار، ما بالكم بعرض هذه النار؟ وما بالكم بقعر جهنم؟ وما بالكم بطول هذه النار؟ وما بالكم بشده هذه النار؟ الى غير ذلك من الامور. ولذلك الامتحان الحقيقي هو امتحان التقوى في هذه الحياه الدنيا. كل منا يتكلم. وكل منا يفعل ويعمل وكل منا يعتقد وينوي فاذا كانت هذه الاقوال وهذه الاعتقادات وهذه النوايا خالصه لرب العالمين وفيها موافقه واهتداء واقتداء ومتابعه لسيد الاولين والاخرين عندئذ ابشروا بجنات النعيم واما اذا كانت الاقوال فيها مخالفه واذا كانت الافعال فيها مخالفات واذا كانت النوايا فاسده وخاطئه كاذبه فماذا ننتظر بعد امامكم الفرصه سانحه وميسره في هذه الحياه الدنيا حتى تعملوا صالحه وحتى تفعلوا خيره فانكم اذا انتهت اجالكم من هذه الحياة الدنيا فإنكم ستلقون مصيراً آخر، ولا يدري الواحد منا متى ما وما يدري الواحد منا ماذا يكون بعد هذه الخطبة، ولا يدري الواحد منا بما يختم له، فالنجاة النجاة في التمسك بآيات الذكر الحكيم تلاوة وقراءة وفهما وعملا وتحاكما اليه والنجاه النجاه كل النجاه في التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل المامور وترك المنهي عنه والمذجور عنه لاننا في هذه الحياه الدنيا ان لم نفعل ما امرنا الله تبارك وتعالى به وننتهي عما نهانا الله تبارك وتعالى به فإننا لا ننتفع بشيء وإننا نخرج من هذه الحياة الدنيا بلا شيء وبلا شيء وبلا شيء مهما كان مهما تحصيلنا في هذه الحياة الدنيا فإن العبد إذا صار إلى قبره فإن عمله الصالح يكون صديقه ويكون قرينه ويكون معه في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأنتم في زمان التوبة وفي زمان الإمهال وفي زمان الاستغفار وفي زمان الإقبال على الله رب العالمين ففروا إلى الله تبارك وتعالى وأعملوا صالحا نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعملا ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين